מה שאנחנו התגובה הזו? במול אחד, נathan, נגיבים שני מולים של חמצן, בנוצר מול של בדוח חמצן ותפחמן ושני מולים של מים. מי. ואנחנו נדע, הימים זאת תגובות אקומדנטיות. והסוכן הקדמם למדנו שכדי להנות על השאלות זות, את השינוי באנרגיה החופשית של גיבס. השינוי באנרגיה החופשית של גיבס שווה לשינוי חופשית של התגובה. פחות את אמפרטורה באה היא מתרחשת, השינוי באנתרופיה. אם זה קטן מ-0, זו תגובה ספונטנית. הורגנתי לנו מקדמה, חשבתי מקודם את השינוי באנתרפיה, של התגובה הזאת כאן, למדנו אנחנו עושים זאת, עשינו זאת באחד הסרטונים הקודמים, חום של כל אחד מהתוצרים האלה, עבור מים, בשתיים, כי אחר שיש לי את חום ההיטבות של התוצרים, החסרתי את חום ההיטבות של חום ההיטבות של 2 הוא 0. זה אינו מופיע בחישוב, ומקבלים מינוס 890.3 קילות ג'ר. זאת אומרת לנו שהתקובה היא אקסוטרמית. לצד הזה של הנוסחה, יש פחות אנרגיה מאשר הזה. אנרגיה מסוימת נכתוב זאת ועוד אנרגיה מסוימת שמשנחרת זאת הסיבה שזאת תגובה אקסו-תרמית שלה היא, האם תגובה ספונטנית ולילתה הזאת, היינו לחשב את השינוי ב כדי לעזור לנו לחשב זה הסתכלתי מקודם על המולריות, של כל אחת מהמולקולות לדוגמה, נכתוב זאת בצבע אחר זה מסמנים פה אפס קטן, כי זה תקני האנטרופיה המולרית התקנית תקנית, פירוש הדבר שזה ב-298 קלווין לא אומרים מעלות קלווין, הוא Kelvin רק קלווין, בלי מעלות אין לזה צורך כשמדברים על קלווין זה ב-298 קלווין, שזה 25 מעלות צל, זה יוס טמפרטורות החדר זו סיבה שקוראים לזה הטמפרטורה התקנית האנטרופיה המולרית התקנית של מפן הטמפרטורות החדר שווה למספר הזה 186 ג' ל-קלווין מול אם יש לי מול 1 של מתן, יש לי אנטרופיה של 186 ג' ל-קלווין יש שני מולים, הלך זה ב יש שושה מולים, הלך כאילו זה ב-3 השינוי כולל של הכיגובה הזאת האנטרופיה של התוצרים פחות האנתרופיה הטקניקית הכוללית של המגיבים כפי שעשינו לי מנתלגיה עכשיו על 216.6 ועוד יש לי שני מולים של מים כאן ועוד 2 כפול כתוב כאן 70 69.9 זה כמעט 70 ועוד 2 כפול 70 ואז עלינו להפסיר את האנתרופיה הטקניקית של המגיבים בצד הזה של התגובה האנטרופיה התקנית של 1 מול של CH4 הוא 186 ועוד 2 כפול 205 במבט מבהיר ניתן לראות שהמספר הזה קרוב למספר הזה, אבל הזה הרבה יותר גדול מהמספר הזה למים נוזלים יש אנטרופיה, בטן אנטרופיה שמיים נוזלים יש לה נמוכה יותר מאשר בגרס חמצן זה נשמע הגיוני, כי אני הרבה פחות מצבים אפריים הוא נופל כולו לתחתית הכלים, בניגוד לגז, זה תופס את כל המרחב ומתפשט. צבעי שלגז יהיה יותר אטרופיה מאשר ננוצן. במובת מהיר ניתן לראות שהתוצרים שלנו, הם בעלי אטרופיה נמוכה יותר מאשר מגיבים. סביר שזה יהיה מספר שלילים. או הוא נעשש זאת. יש ו 140. נכון? תשתי כפול שבעים ועוד מאה ארבעים, זה שבעה לשושה שלוש זה, שלוש מאות חמישים את 186. ועוד כפול 205, זה 596. פחות 596. למה זה שווה? כדאי מינוס 556 ו-8 353 6. קבלו מינוס 22 מיקודא 4. שברת מינוס 22 מיקודא 4 ג'אול לקלבינ. זה דלתהเอส מינוס קנה. רעב את קמותה הזאת. ייתכן האלה לא לכם כלום. אלו בעצם בכל זאת ניתן להגיד שהמצב נעשה מסודר יותר, זה הגיונית, ישנו כמות גדולה של גז כשנוכן שתי מולקולות נפרדות, אחת כאן ושתי מולקולות של חמצם וזה עובר שוב לשלוש מולקולות, אבל המים היא במצב נוזבית, זה הגיונית שמאבדים עם טרופיה לנוזל יש פחות מצבים אפשריים בואו נראה אם התגובה הזאת ספונטנית דלתה G שווה דלתה H הנהגיה משתחרת, זה מינוס 890, ולעתי מהספרות העשרוניות, לא נחוץ לנו כזה דיוק, פחות הטמפרטורה. ההנחה היא שאנו בטמפרטורת החדר, 298 קלווין, צריך להגיד 298 קלווין. צריך להתרגל לא להוסיף מעלות כשמדברים על קלווין. זה שווה 25 מעלות צלזיוס כפול השינוי באנטרופיה. זה יהיה מינוס, אולי תרצו לכתוב כאן 242 ולעשות את החישוב. צריך מאוד להיזהר, זה كان בקילו זה كان בג'אול. אם רוצים שהכל יהיה בקילו ג'אול, זה כבר כתבנו, לכתוב גם זה זה 0.242 קילו ג'אול לקלוין. אוקיי? Okay. השינוי באנרגיה החופשית של גיבز. היא מינוס 890 קילוג'אול, מינוס 290 מינוס ומינוס 110 פלוס הגיוני שאיבר האנטרופיה הופך את האנרגיה החופשית של גיבס ליותר חיובית כיוון שאנו בודקים עם הדבר הזה קטן מ-0 זה מתנגד לספונטניות אני יודע אם זה יכול להתגבר על איבר האנטלפיה אבל מספיר על כך שלא, מאוד קטן, 1 כפול זה זה בדachiיה קתני התמוץ זה נחשב את זה, ה time 1000, ושתיים, K זה שינוי בэнטרופיה, כ מינוס ה time שלנו זה מינוס שבעים מינוס בטמפרטורה התקנית וזהו איבר השינוי באנטלפיה ניתן כבר לראות שהשינוי באנטלפיה השלילי גדול יותר מהמספר החיובי שהוא הטמפרטורה כפול לשינוי באנטרופיה האיבר הזה מנצח די מימדים אנטרופיה בתגובה הזאת היא משחררת כל כך הרבה אנרגיה שהיא ספונטנית זה לחלוטין קטן מאפס היא ספונטנית. כפי שניתן לראות השאלות בנושא אנרגיה חופשית של גילס, זה לא קשוט, רק צריך למצוא את הערכים האלה, כדי למצוא את הערכים האלה, או שדלטה-H נתום, או שאני יודעים, מחשב אותו. חפשים בטבלה את חום ההיטבות של המגיבים, הכל משוקלל לפי המקדמים, כדי למצוא את השינוי באנטרופיה, עושים את אותו דבר. כשנמצאו בטבלה את האנטרופיות המולריות התקניות של התוצרים, ושקועלות לפי המקדמים, להחסיד אותם מגיבים, ולהציב כאן. כך מקבלים את האנרגיה החופצית של גיבס. במקרה הזה, זה, זה אפשר לדמיין מצב, בואו נמצאים את טמפרטורה הרבה יותר למשל פני השמש. אז במקום 298 או 4000 קלווין. אז זה מתחיל להיות מעניין. תארו לכם שיש של 40 אז איבר האנתרופיה שולט HAло engaged במקרה זה, האיבר החיובי הזה ינסח את זה, והתגובה לא תהיה ספונטנית בפטמפרטורה חルك גבוהה אפשר לחשוב על זה בדרך אחרת כשהוא יש לתגובה שמשחררת אנרגיה האנרגיה הזאת לא כל כך משנה שיש כבר הרבה חום או אנרגיה קינטית בעציה אם הטאפרטורה תהיה מאוד גבוהה התגובה הזאת לא תהיה ספונטנית כי איבר השינוי באנתרופיה ינצאה. ובכל מקרה רציתי לארוך את החישוב הזה, ותראות לכם שאין שום דבר יותר מדי מופשק. אפשר למצוא את הכל ברשת, ואז לבדוק אם נתונה היא ספונטנית.